اشبك يا ولد تكسيك شبيك تفو تفوح اجوله مزرعه تشوف مصر روندا اذنك تفوح ابدايتي برا ابدايتي برا بوم بوم